אז ברוך השם אנחנו חוגגים פה את החגים היהודיים בצורה שוטפת במשך כל השנה, כלומר בזמנים המסוימים לחגים יש לנו פה בתכנסת תפילות, עכשיו מגיע חג הפסח אנחנו הולכים לחגוג את ליל הסדר כמיטב המסורת היהודית משתתפים באמת לפעמים מאות של אנשים, בדרך כלל באירועים גדולים, מגיעים לחלוק איתנו ה... מה שנקרא לסמוח ביחד. רוב האירועים שלנו הם במקום שלנו, מה שנקרא בבית חבת שלנו. פעם אחת בשנה או לפעמים פעמים בשנה אנחנו עושים אירועים בחוץ. למשל יש לנו אירוע בחנוכה שבו אנחנו חוגגים במרכז העיר ומדליקים חנוכייה, ומגיעים מאות, מאות, מאות אנשים, לפעמים אפשר להגיד גם אלפי אנשים, וחוגגים ביחד, מה שנקרא בה כיכר המרכזית פה, בשטפנס פלאץ, שם אנחנו חוגגים. לפעמים מטלג בעומר שזה גם חג יהודי, אנחנו כחוגגים בפארק, מגיעים מאות ילדים ועושים שם התוכנית מעניינת ומשתתפים בה הרבה ילדים יהודים. זהו, אני חושב. אנחנו מקיפים את כל, ה... את כל גלגל החיים היהודיים, מה שנקרא, וחוגגים את החגים היהודיים בח... בפנים, בדרך כלל, ולפעמים גם בחוץ.